ستتايح <تصفيق> على مطاك اللي يضيع ويهديني عجزت وانا على شدوك ما كنك اللي تراديني لازلت في سيرتك <تصفيق> وهو